Проєкт реалізовано за підтримки суспільного в рамках конкурсу «Створюй із суспільним розслідування. Сходи до мене каже: "Ти можеш сказати на камеру, що були безплатні роди". Більше ста жінок скаржаться на хабарництво у Первомайському пологовому будинку. То лікарство виписував, то те, то те, та от пішло в мене 700 доларів. Лікарі ж запевняють, ніяких подяк у них не просять. У нас все безкоштовно і всі пологи забезпечуються безкоштовно. У Національній службі здоров'я України кажуть, всі жінки мають народжувати безоплатно. Пологовий будинок у Первомайську один. Протягом останніх десяти років тут померло 19 породілей. Там була паніка, там всі бігли. Один із таких випадків стався у липні 2021 року. Породілі були проблеми, проблеми соматичні, тут захворювання, не зв'язані з вагітністю до цього. Це в неї був вже третє, кесель ростен. Ви, ви не представляєте, як це важко, бачите, що то дитина, вмирає від кровотечі, і ніхто нічого не робить. А потім просто убрали сліди. Хочеш народжувати – плати. Слова, які ще вагітною почула одна з героїнь нашої програми Ілона Слободянюк. Ми поспілкувалися з іншими пацієнтками, які стверджують – вимагання – звична практика у пологовому. Та навіть оплата не гарантує уважного ставлення медперсоналу. Ми вирішили розібратись, чи дійсно у діях первомайських лікарів є корупційна складова. Мене звати Ріма Ламазян, і це програма Четверта влада. Я кажу, ну діпа типу, мене болить. Я, я це нормально. Кажу, в мене живіт твердий він, опять це нормально, ну я думаю, ну, врач краще знає. Ілона народжувала у квітні 2020 року. Розповідає, за що довелось платити в Первомайському пологовому. Всі ці дні з нас тянули просто кожен день, то їм на благоустрій родома, примерно тисячу гривень, такого, на так. На шампунь, на туалетну бумагу, яку ми не бачили. Все купляли самі, тому що нічого не було. Ми поспілкувалися з 10 пацієнтками пологових будинків Миколаєва. Усі 10 жінок, які народжували протягом останніх трьох років, зазначають, що в обласному центрі за пологи не платили. Телефонна розмова з 9 породіллями з Первомайська засвідчила. В тамтешньому пологовому у них просили гроші за послуги. Вартість пологів, кажуть породіллі, у декого сягала 20 тисяч гривень. У таку суму місцеві медики оцінюють кесарів Ростин. Разом із Ілоною до Пологового будинку приїхала її мати Наталія. Жінка каже, саме вона розраховувалась із лікарем. Стверджує, заплатила 200 доларів завідувачу Пологового Василю Піддубняку, який приймав пологи. Підходить акушерка і говорить, що та ж сама історія, що з невісткою була. Тільки, ну, говорить, що платять ну, 5 тисяч, хто більше. Ну, у мене було 200 доларів непоміняних, я віддала доктору їх. Вже після пологів і вимог подяки її дочка Ілона від медсестер почула таке. Ходить до мене і каже, ти можеш сказати на камеру, що були безплатні роди? Я кажу, я говорити не хочу нічого. Я сидю, кормлю дитину. Що ви думаєте? Заходять журналісти, знімають. Про те, що платила лікарю за пологи, говорить і інша пацієнтка первомайського пологового Вікторія. Жінка розповідає, що влітку 2021-го залишила у пологовому будинку 700 доларів. З них 400 на ліки. Ну, дали йому 300 доларів, він потім приходить і каже, що а це що все? А чоловік каже йому, ну ми ж на 300 доларів договарюємо, більше в мене немає. Як свідчить обласна медична статистика, у період з 2011 до першого півріччя 2021 у пологовому будинку Первомайська померло 19 породілей. Вісім із них разом з новонародженими. В усіх чотирьох пологових будинках Миколаєва за аналогічний період зафіксовано 5 смертей породілей та 23 випадки смертності немовлят. Останній випадок смерті породіллі у Первомайському пологовому стався влітку 2021 року. У липні тут померла 31-річна Наталія Кармацька. Її мати Ніна Шаповалова розповідає, що стан породіллі різко погіршився одразу після кесаревого розтину, а за декілька годин доньки не стало. Без мами залишилося троє дівчаток, одна з них новонароджена. І вона вже помираючи, назвала її Ванеси її останні слова були. Вона назвала свою дитину і сказала, мамочка, я вмираю. Все, ніщо я її не чула. Ніна Костянтинівна має медичну освіту. Працює хірургом 31 рік. Жінка пригадує, як чула розмову лікарів. Потім чую, як говорять люди, во время операції він ранив, я так думаю, маткову артерію, і була профузна кровотеча, після якої дитина моя, вона мене не бачила. Кесарів ростин Наталії робив завідувач пологового будинку Василь Піддубняк. Вона благодарила його, не розуміючи, в якому стані, вона нічого не бачила, яка Василь Остапович, ви тут? Я вам дуже благодарна, що ви, що ви робили мені операцію. Вона не знала про те, що операція, привела її до смерті. Згідно з висновком патолога-анатома, Наталія померла через синдром дисамінованого внутрішньосудинного згортання крові, який пов'язаний з утворенням тромбів. Мати померлої припускає, лікарі намагались приховати причину смерті. Він мене обманув, він мені сказав, приїде комісія. З Ніколаєва буде експерт, будуть розбиратися ніякої комісії. Він просто загрібав сліди, сочиняв історію і все це положили в архів. Лікар своєї провини у загибелі жінки не вбачає. Каже, через третю вагітність у неї були проблеми зі здоров'ям. «Победлілі були проблеми. Розумієте, Я не можу зараз вам називати діагноз. Ми проперували, достали живу дитину, було покращення стану. Потім погіршився, все стане. На наш запит у Первомайському райвідділі поліції відповіли, що за фактом загибелі породіллі 27 липня 2021-го відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Таку кваліфікацію передбачає процедура. Лікаря під Дубняка на період слідства від роботи не усували. Але коли я тепер пішла, я поняла, що поліція не буде розбиратися. І, як мені сказали, через пів року буде якась експертиза історії. Я розумію, що історія сфальсифіцірована. Якби її опитний експерт робив, він би знайшов там кучу неув'язок. Депутат Первомайської міської ради Євгеній Нотевський у червні на своїй сторінці в Інстаграм провів опитування підписників про корупцію у місті. У приват, каже, отримав 150 скарг на хабарництво у Первомайському пологовому. Зустрічалися з постраждалими матусями, обговорювали цю проблему, намагалися вирішити через свої канали, через громадський сектор, так гуртувалися. Але, по суті, чого на сьогоднішній день домоглися, це лише відкриття кримінального провадження, але поки ні з ким не зв'язувалися правоохоронні органи, і ми не знаємо на сьогоднішній день, на якому стані дана справа. Провадження, про яке каже депутат, відкрили у червні 2021-го за фактом вимагання неправомірної вигоди працівниками Пологового. Розслідування триває. Отримані від жінок скарги Євгеній Нотевський передав до Міністерства охорони здоров'я, прокуратури Миколаївської області та Нацслужби здоров'я України. Ми теж звернулись до Нацслужби здоров'я України із проханням прокоментувати законність будь-яких оплат за медичні послуги для породілей у Первомайському пологовому. Укладений у квітні 2020-го договір із НСЗУ повністю покриває вартість одних пологів. У 2021 році сума становить 10 тисяч 382 гривні і за кесарів ростин, і за природні пологи. Зокрема, у пакет допомоги входить таке. Стан моніторингу вагітної породілі та новонародженого, медична допомога при фізіологічних пологах, що надається черговою акушерською бригадою, медична допомога при ускладнених пологах та кесаревому розстані, зниження болівих відчуттів у жінки під час пологів, зокрема, епідуральна анестезія. А ще консультування спеціалістів, базовий перелік медикаментів, які необхідні для пологів, невідкладна допомога та інтенсивна терапія. Безкоштовними є також вакцинація новонароджених і харчування матерів. Олег Чекрижов, директор КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня», до якої входить пологовий, стверджує – все безкоштовно. Ми одна з перших це робимо лікарень в Україні. Їх дуже небагато таких лікарень, але в нас вийшло, і ми… Я думаю, надалі, якщо нічого не зміниться, не буде якісь форс-мажорів, зможемо не тільки забезпечити по полуги безкоштовно, але розширити на інші пакети і забезпечити ліки на наших громадян. Офіційна зарплатня Олега Чекрижова, який стверджує, що всі послуги в очолюваному ним закладі надаються породіллям безкоштовно, становить майже півмільйона на рік. Тобто близько 39 тисяч гривень на місяць. Його підлеглі лікарі отримують близько 13 тисяч на місяць. Це нам повідомили в НСЗУ. Ось будинок одного з гінекологів Вадима Гордійчука. Ми знайшли його маєток за реєстром речових, прав на нерухоме майно. На земельній ділянці за кадастровим номером розташований будинок з басейном. Згідно з витягом, це землі сільськогосподарського призначення. Це означає, що будинку тут взагалі не має бути. Добрий день. Гордійчук Вадим Станіславович. Це ви? І що? А, я журну... Скажіть, будь ласка, звідки у вас дім такий? Ось що про досвід пологів у Гордійчука анонімно розповіла нам одна із його пацієнток. Медик не лише вимагав віддячити йому фінансово, а й нецензурно лаявся після того, як отримав відмову. В НЦЗУ наголошують, ніхто не має права вимагати від породілей гроші за пологи. Якщо е, за ці послуги медзаклад вимагає кошти, це є порушенням умов договору. У таких випадках пацієнт може подати скаргу нам через електронну форму на сайті НЦЗУ, вона знаходиться в розділі громадянам, або зателефонувати до контакт-центру за номером 1677 і там проконсультують, як подати цю скаргу. За словами заступниці голови НСЗУ Тетяни Бойко, такий медзаклад ризикує взагалі залишитись без державного фінансування. У програмі медичної гарантій передбачено всі найважливіші види медичної допомоги. І вимоги до них, щоб надати якісну медичну допомогу вагітним та породіллям. І ця допомога є безоплатною. Більш того, медична допомога при пологах є пріоритетною послугою у програмі медичних гарантій. Це означає, що до закладу, який надає таку допомогу, НСЗУ висуває підвищені вимоги, але її оплачує кожні пологі за підвищеним коефіцієнтом. Дякую просто, що мені Бог дав сил, я родила дитину здорову. Це тільки дякую мені, я так вважаю, і моїй мамі за те, що вона була коло мене. Зараз Ілона виховує однорічну доньку Злату. Каже, готова розповідати про свій досвід у Первомайському пологовому і журналістам, і слідчим. З її мета, щоб жінки, які приходять народжувати у цей заклад, отримували нормальну допомогу і не платили гроші за те, за що вже заплатила держава. Мати померлої Наталі Кармацької Ніна Костянтинівна хоче знати правду про смерть своєї доньки. І якщо винні лікарі, то щоб ті понесли відповідальність.